Dobri, da idam. Ove strane. A, znači, kao kada bi ovom rukom došao po necuki. Pa je ulaz kao za iki odavde je ovo, pa kolebe idu dole ovu krug. Znači, još jednom, 23. Nije ovako, nije ovako. To je suviše, on stoji pravo. Znači, odavde dole ovu krug. Znači, dole i ovo ćete se ljestiti u ovom Pri čemu idete u tenkar i idete u pol korak. Znači, morate dote da dovedete. Znači, gledajte, znači. odavde dole gore i okrenite. Ova ruka ovako kači ovde do dok ovo pada dole, ovo gore. izvlači, ova kači, noge nije i okrećete sve tamo. E, pre, dolazi ovako, ova druga ruka dolazi između njegovih rukova, ovde su njegove ruke. Znači, pre, pre, kada odavde pokrenete ovo, ova ruka stoji ovako, a ova ruka stoji ovako, oba su unutra, ne ovako. ovako. I odavde e, ide ti iskorak ovom mogom, kuk, ide napred, a ovo ide pravo dole. Ovdje, Ako ovo pusti ovako kao srbo, šta mogu radiš? <gledan> I šta onda se uzdošta? Znači, gledaj, odavde, dole, dole, i zad je ovo pozicija. U ovoj donjoj pozici, kada dođete ovde, još tijelom dodajte ovdje. Dakle, nešto? kada bacate partnera u smer od je došao, to se zove kini kaiši kokju nage. Vi treba da Šta? uradite kini kaiši kokju nage, znači od ovo. da okrenete partnera i da ga bacite tamo neko. Znači, tlejete od arde, pačte to od arde, O, venec neka uđe i baca. Okay. Ajde. Sad da go da mora da uđe, znači da mora da nogama da mi pišu tu i tu. Znači da mora da uđe. Evo. No, da mi... da mora da uđe. No. Ajde. Ajde. Morate, čekate. Pa. Ja. Neste mi se približao ovde mnogo. To da je pre rano. Znači kada uradite ovaj prvi teo, i odete dole i podignete, možete da upatite ovde, ali možete da upatite i ovde. Kada upatite ovde, on ako hoće sad to da pusti, pusti. Dobre da izvučeš u... Sad ne može izvučen u dvije i u toj poziciji ulazite za bacanje pri čemu morate da puštite korneru u zadnjem momentu da vode uslomenu ruku. Znači dajem drugu stranu. Znači polaku dole da ih uhvatim ovako, preko njegove ruke. Onda uđem i bacam. To je jedan način. Drugi način je da ne hvatam njegovu ruku nego posle ako pusti, a, ovaj kraj ide pod njegova reba. I kako digne. bacam je na jednačina. Znači, gledajte, veš jedno. Odavde, ovde, od njegova reba. Probajte malo priđete. gde je znači lagano sam. Ako uhvatite na kraj, onda ovde morate niže da spustite tu ruku. Ako upatite bliže, onda opet ne morate toliko diskoditi, u opet slučaje moraju poleta da idu dole. Znači, kad partner dođe, dole, gore, kao prošli put kao da parter dolazi e, Mune Cuki, tj. svoje strane Mune cuki, i kao da ulazite za Kote Ga Eši. Znači, prošli put je bilo, parter je dolazio Mune Cuki, vi ste ulazili kao za Ikio, i radili ste ovaj pokret i dole. E sada, ulazite, znači, iz ovoj pozicije, kao za Kote Ga Eši, i radite pokret kao za Kote Znači, kad bater dođe, ulazim s polja i u dobrojstvu. Znači, još jedan veze, odavde, gore, gore, tamo. A, vi e, su više rano, e, zavodajte partnera dola, da Vi uradite ovo i sad više iz ove pozicije, pošto ste savili kolena i ovo ne možete da ga vodite više u kruku. Vi morate prvo da ga odavdete, povedete u krug, pa onda dole. Ne razumete, suprotno je, znači, he, nije ova, nije ova, dole i sad ne mogu da ga vodi više jer sam savio nogu. Znači, prvo ga povedem, pa sad savio pa onda uđete Hajde dole, kada uhvatite, nemojte da dižete lakat ova. Znači, pokret je ovakav i produžava se ovakav. Znači, ovako. Ova ruka sa nogama od kolena dižnu, brin diže. Idete iskorak, bacate partnera tu i za vode. Znači, gledajte, odavljate dole vode u Ovo ide Znači, ova ruka može da stoji ovako sa laktom dole. Možete da uhvatite i ovako, ali i sa laktom dole. Znači, možete da uhvatite i ovako, a možete da uhvatite i ovako. Ono što je bitno je da ovo ide tamo, da ovo ide dole i da ide tamo. To jest, Ruka može bude ovako, a može bude i ovako. Ja više volim da uhvatim ovako, jer odavde mogu lakše da ga dignem nego ovako. Ali, može i ovako i ovako, sa svime sve jedan. Znači, ako držite ovako, isto je zamlak. Ti... Nemojte samo da ovom rukom gurate ovako ili ovako. Nije dovoljno. Moraju ove ruke u isto Dole. Ava još sad da uklatimo ovako da vidimo. Bi... Ova vrme da ovamo. Znači, ovo išlo je tako. Kamera ovde, da li to stoji ovako ili ovako sa smije smeno, čitalo telo ide još mali cuki ili ovako tu. Znači, ili je ovako cuki ili je ovako tu. Sad stavite na da nastojanje tako da faktak tada niskuži a ne pomjeri noge, ne može vas dohotit i onda portu dolazi budem suki.